Astăzi discutăm despre, prima întrebare a să fie despre realtoire Au fost întrebări despre cum de făcut lucrările în verde la pomii de un an, de 2 ani de zile. Deci eu încerca să vă demonstrăm lucrările necesare, de ce este nevoie agrotehnica specifică pentru puieții ăștia, Apoi am dori să vă arătăm tendința în dezvoltare, să vă arătăm cum arată pomii de Chandler la 5-lea, la 4-lea an. E, deci cei care au fost anul trecut sau care ne-au urmărit anii trecuți, a, ați văzut filmarea de la noi de levadă, cum aratau Chandlerul. Acum vrem să vă aratăm an, cum s-a dezvoltat. E, e, să discutăm despre tehnologii din iarbari ale dizilor, sau de menținere pe ogor negru și la final am vrea să vă arătăm o levadă o levadă de fermori din 2013 care i-am plantat și anul acesta, iată, la șaptele an au, au început să dea rezultate și vrem să vă arătăm, să ne bucurăm împreună și să S-a început aceasta 4 ani în grupă cu realtoirea și acei, e, a, acei fermieri, acei patroni care au riscat în chestia asta sau au început bine, e, deja putem vedea rezultate. moldovenesc, e un soi foarte bun, vigoros, crește frumos, dar productivitatea lui lasă de dorit. E, și de ce am plantat noi, noi în special plantăm Chandler și Fernor, dar e, am plantat și noi soi moldovenesc că mulți specialiști spuneau că da, că soiurile care le aducem noi americane, franceze, nu s-arăte 6-7 ani de, de zile e, rezultatele sunt fenomenale nu pentru ce se face asta? E, se face? În primul rând ați înțeles că e productivitatea scăzută la zonă plus dacă dacă, dacă punem, realtoim într-un soin în modern putem să facem ca intensitatea sau densitatea de teren, mai deci dacă aici era uh, 8x8 când am plantat noi, uh, iată după, uh, după ce noi am realtoit, mai, noi am mai plantat încă un pom în mijloc. Deci schema era 8x8, acum la noi este schema de 8x4. Deci în loc de 156 de pom la hectare, noi o să avem 312 pomi la hectare care în Moldova, încearcă și replantează, realtoiesc și plantează încă și mai des. Primește, fac 5x2 și 8 pe 2 Deci tot asta, deci ce e bine ca să avem câți mai mulți pomi la hectar, asta e bine în primii ani în primii ani de roade, ne permite să obținem o recoltă mai mare. Deci dacă ar, ar da roade 156 de pomi la hectar, Câte un kilogram spune sau jumate de kilogram am obținut 80 de kilograme la hectar, dar dacă ar fi 312 pomi, deci avem de două ori mai mult. Și asta e simplă matematică, dar este o investiție mai mare de la început, dar în timp ea se răscumpără foarte repede. Deci, la, practic la 4-lea, la 5-lea an, pomii deja care au fost plantați, au fost în plus plantați la hectar, ei, ei, ei deja se răscumpără. Deci iată pentru ce se face și în, în continuare, pentru că chandler nu este așa bom vigoros ca cazacul ca, ca noastră molin și el permite să fie plantat intensiv chiar în condiții, în, în condiții unde nu este irigare, Deci, practic, eu aș spune că 8 cu asta este, este cel mai, cel mai maximum posibil pentru, pentru Chandler, ar fi 8 cu 6 asta e deja prea mult credem noi, dar mă rog, cel mai cel mai fie 8 6, deci, dar 8 4 asta e ideal sau chiar dacă cine are poate să facă investiții, deci noi nou ne place ideea asta, 8 pe 2 ar fi ca să plantăm 8 pe 2, folosim pomiește și dacă ajungem la 8 optilea la 9-lea an și sunt vedem că sunt prea deștepți atunci ușor putem să mai tăiem cât un copac să rămână cu 4, evident noi investițiile ne le-am scos și am făcut și și bani în plus. iar asta eficiența economică evident este, este aici. acum în plus ce este că dacă plantăm soiuri moderne, soiurile care sunt Chandler sau Fernor realtoim evident calitatea nucilor este cu mult mult mai bună decât ceea ce este la soiurile care le avem noi în, în Moldova. Și prețul se deosebește foarte mult. Prețul practic este de la 40-50% mai mare pentru soiul Ciantări și soiul Fernor. Și în plus că ele sunt, ele sunt soiuri cunoscute și mergând la export mergând la export noi vindem chandler sau fernor, evident că, că toți știu ce e asta și cumpărăm fără multe întrebări. Deci prima, realtoire se face pentru ca, ca noi să, să schimbăm soiul. A doua pentru ca să avem o produtitate mai mare și a treia pentru o calitate. Mare. Sunt trei puncte importante. Plus v-am spus un plus, este important că dacă aveți de 10 pe 10 sau mai mare deci este foarte bine ca, ca din timp, tot într-același an, să, să plantați încă câte un pom cel puțin câte un pom să faceți schema de 10 pe 5 dacă asta vă ușor vă permite, iar în, sunt în spații, special, în terenuri, unde e posibil bidagonal și acolo se primește chiar și Dacă e posibil, și, dar tot și eu, e, e păcat că dacă realtoniți și lăsați tot așa 10 pe 10. deci da, pom o să crească, o să facă repede 2-3 ani de zile care o să dea roade mai mult decât dădea de soiul de bază, dar uh, practic locul care între ei se pierde și ați putea obține de 2 ori mai multă roade la hectar și uh, o fiți cu mult să ați făcut în timp de 10 ani de zile, deci asta se suprară aveți, evident, și aveți și o roadă mai mare. Metodele de reautoire sunt diferite. Sunt, trebuie să ne lămurească domnul Ion, care a noi pe... pe de Deci, el cu mâna a făcut asta, la noi aici, în levadă, prinde foarte, foarte arată la 98-95% deja s-a dat mâna da, nu este greu, dar oricum este o răspundere este că nu faci așa lucruri plus ce am vrut eu să spun este important acum în Moldova că tendința asta a luat oamenii au înțeles de deci ce este nevoie și deci ce v-am spus și eu și -o, bătă, o singură problemă apare că Material. Sunt, diferite, sunt mai multe pipiniere în Moldova și companii care, care fac așa ceva, inclusiv și noi, dar toți sunt limitați fiindcă și noi avem de realtoit, deja mai avem care vrem să realtoim și toți acei care au, au și plantațiile lor care le realtoiesc. De asta e bine din timp să vă faceți, să contractați și să aveți înțelegerea pentru sezonul următor. E important să știți ce soi vreți. Evident că noi suntem pentru aceea, pentru soiurile Chandler și Vernor. Inclusiv sunt foarte, foarte multe nu, pozitive pentru Lara. O să discutăm poate în altă dată despre ce soi, ce înseamnă el și cum de cultivat și care e lui plus os uh, uh, ehm nevoie și de specialiști. Deci una că, uh, sunteți, uh, că vreți să să că vrei să faci dar uh, este că foarte, e foarte foarte greu să găsești o echipă care va face imposibil. E, e posibil, e posibil și de învățat, dar e, e, din timp trebuie să vă planificați pentru anul următor ca să știți, ori aveți o echipă care cineva vă prestează serviciile astea sau vă duceți la, la, la cineva care e, deja face vă duceți 2, 3, 4, 5 zile și stați cu ei împreună și e, vă învățați, și, dar fiindcă asta e, asta e posibil. Acum vreau să dau cuvântul domnului Om și el o să, o să încearcă să vă lămurească cum se face realtoirea, metodele de realtoire și... O să mai dăm întrebare, așa, o să intervenim. Bună ziua, dragi prieteni! Vă salut pe toți cei care ne urmăriți. Deci, de ce trebuie de făcut realtoirea? Deja a spus domnul Ileon, eu o să vă explic timpul, când trebuie de făcut realtoirea și cum trebuie de pregătit pentru a face o realtoire, ca să obținem, să obținem un rezultat destul de alt. Deci, în primul, rând, în primul și în primul rând, se începe de la alegerea altoiului. Altoiul se alege din luna februarie. Tot depinde cum trebuie să-l păstrăm. Evident, trebuie de păstrat la temperaturi reci, cu o umiditate destul de înaltă, undeva 90%. Deci, și deja ca să avem un altoi bun pentru a obține o, un procentaj înalt de, de prindere la, la pot. Deci, realtoria se face la pomi maturi, deja, care au vârsta de la 4-5 ani în sus, dar mai, mai corect spus, care deja a atins tulpina un diametru de 5 de la 5 cm sus și a obținut o culoare o, pe, de a fie așa Deci sur. Dacă ne uităm la acest pom, el are diametrul de 7 cm. Este foarte bun de realtoire. De Realtoirea, deci, mai mult că aici deci se începe la 1 iunie, dar totuși și anul acesta ne-am convins care s-au autoit de la 1 mai si deja la starea au undeva 80-70 cm noi neavand timp facand reatoiri la alti beneficiari deci am singură. pentru autoire ca aici a fost făcută pe 16-17 iunie Soi foarte bun, o majoritate laterală, Soi american, deja el are și nucșoare. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, cu da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, să da, da, da, da, nu m-a sa și deja l-am produs și... Și trei trebuie mai e vreme. vreme. Posibil, posibil, dacă realtăim târziu, posibil, naslavul să nu-l dea să se le lepni și cum, cum a fost noi trebuie să să-l protejăm. El să-l dea doar de e de dacă din și de Dacă asta să... în Realtuirea. După cum am menționat, începem pregătirea de la altoi deci începem de la 1 mai, dar pomii trebuie taiați cu 10 zile cu, spunem așa cu 10 cu 7 zile mai înainte, deci, pentru o... că mi-i taie încep să prindă deja când când se oprește, se stopează curgerea cu, cu gheața, atunci începem realtoirea. După ce serialtoiește, când când realtuim, trebuie să tragem atenția foarte bine la e, la legarea altoului, se leam cu scopri. La masticarea al după ce legăm cu scoci și la masticarea, dragă matică, ca să nu se rămâne locuri unde se cătrumă aerul. Mastica asta și ceva special? Deci, mastica este special uh, pentru, uh, anume, pentru uh, a se protejează. Duci, dacă faci masticare, se faci cu un fel de rezină aici. Iasupra și protejează oh, exact. să nu între. Nici, nu nu mastic, asta este special pentru altoire sau e oșcare Nu, no, este mastica special pentru altoire. În părere greu, la noi să ne găsim, să ne găsim, să ne importăm să o găsim, În România, la, la, la țările, în țările vecine, România, Italia, deci noi o, o, o importăm din să deci Este un să foarte de calitate ne deci, găsim, de, de de la, de la, de la să ne găsim, să ne găsim, să ne găsim, de ne găsim, să să să după ce facem apărea, astăzi tragem atenția la, la masticare, la legare, yeah. nu uităm să facem sau să arde altoiurile sau să-i să găsăm aruncate. Totodată păstrăm lăstarii din anume, adisivă, pasăre, semn, de păsări, anume să fac scurgere adesivă, pasărea, să-mi de ceea ce este umiditate. și chiar, chiar ieri am discutat cu un coleg care a făcut realtoierea anul acesta și mi-a spus că faci păsările, anume că au reunit sau au ciupit de aici. Să bea apă, da? să bea apă. Graurul o simțit că aici s-o până și o apărut piept și vreau a venit să, să cipească aici, dar eu, nu-i corect. Cred că nu poate în așa un scurt timp să apară deja cu trifarția și până cu două săptămâni și nu ce Dar mai, mai degrabă, poasele a, -a simțit că aici este mult sevă și o cipească să bine apă. De-aia tăierele pentru sevă ajută și, ajut și uh, uh, protejează la starii anume și de păsări. Ce facem în noi de no, lăstarii? Debeam început să crească. Noi trebuie să îi împerim de au început să deja, uitați-vă, deja la lăstariul are 20 cm, deja nu trebuie să pune vincul dintr-o parte, nu șorubăm și îi Asta e numai decât. Acest frum de, de 5-6 de ani sunt foarte puternice și noi am fost creștere destul de-am puternic. La un vânt mai puternic și noi pierdem, pierdem, pierdem altoiul. Uh, iată, o întrebare a venit de la o mai neîntă întrebată. Dacă copacul este așa? Să și deci acesta deci o să fie și calită și o să pornească. Deja la 2-lea an, lăstauri pornește lăstarea auxiliar. unde se poate de format uh, coroană. Deja la 2-lea uh -huh. an. Asta, Asta, dacă aveți ceva întrebări, aici, online, vă rogăm, ne dați că noi putem să răspundem imediat acum. Dacă nu o să putem acum, evident, în timpul săptămânii, evitoare, o să trebuie să răspunzi. Deci, oameniul acesta, vreau în alte 91%-90%, dar totuși, încă o dată mai menționez că e mai bine de început, mai devreme. La 1 mai deja trebuie de realtoit. Mulți specialiști spun că temperatura maximă, minimă, nu trebuie să depășească mai puțin de 18 grade, nu. dar totuși ne-am convins că sunt colegi care au realtoit la începutul lunii și, a fost deci asta practic ne face fereastra pentru anul viitor oamenii care prestează așa servicii sau cine vrea asta, fereastra să fie destul de mare, deci în practic totu este da. o contracara că uh, ele se prindă uh, anul viitor, anul viitor, anul viitor se trecare care de bază pentru pentru bucă. Uh, Imediat deja după ce pomul s-a prins sau puniște pește creșterea staror, trebuie să ne promovăm, ca să înlăturăm toate floarea care deja dau pe pe această tulpină să, să nu ia creșterea din din care noi avem nevoie să crească. Deci, practic, ce practică să spusteat cum trebuie să meargă pregătirea, ce trebuie să pregătim. Da, principalul, principal trebuie să analizați dacă vrea să realtuiți. Da, cred că asta mulți nu, cred că nu. vor cu soiurile care au plantat, care au plantat. Și, deci nu, să realtuiți nu numai nu pomi de ăștia de 5-6 ani, ani, ani, 5 dar 5, chiar și de 20 de ani. Deci nu altoiesc și se realtoiesc și pomii undeva de 13-14 ani. Într-adevăr sunt mulți fermieri care au plantat nișteind soiuri autoctone cu părere de rău care nu au probabilitatea cei care s-au așteptat. Nimeni n-a știut, așa era condițiile, toți au plantat, inclusiv și noi am plantat, așa că nu putem să dăm din... Chandler și Fernor se pe piața noastră. Și acum suntem cu că majoritatea pe practic numai și soiurile astea le Și iată, iată și o sănătate de ne noi să încercăm să vă răspundem, privitor la realtoirii, să aveți să pentru În primul rând, noi avem deja să vă arătăm plantați mamă de drumul drum știm știm exact că i-altoi de dar sunt mulți specii care deja și să vă treziți că realtoiți Asta da, e, e inevitabil, dar... când devine cererea mare, da, apar și diferiți care asta dar, iarăși, analizați foarte bine când cumpărați, știți la cine cumpărați. Și... Domnule, avem o întrebare, referitor la realtoire. Dacă pomii au 8 ani pot fi realtoiți? Exact. Noi, numai ce am spus, că anul acesta am realtoit 10 hectare pomii la 13 ani.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 mai sus, ca tulpină să fie cât mai să nu aibă un diametru așa de mare, de la 20-30 de troci. Coaja este destul de, de, de groasă și foarte greu de pus să auto Și încă o idee despre când duc managementul la, la procesul de realăoire, deci a făcut anostat cineva din colegi, a tăiat copaci pentru că copacii trebuie tăieți, m-am spus cu 10 zile înainte. Oamenii au taiat din februarie, iarna când ai timp Deci nu ai timp mai mult liber decât în primăvară mai este foarte mult de lucru Taie crengile de bază și lasă dar o singură o creangă care nu e așa mai centrală Și evident atunci ai curăț, scoți crengile, ai timp în decembrie, în ianuarie, februarie să faci chestia asta Și deja în mai când este atunci toată asta centrală stai și mai ușor de pot să spun, deci, dacă copacii sunt, poți fi copaci la 8 ani cu de guruji. depinde de sur, depinde cum au fost trăite. De deci, copacii sunt destul de guruji la 8 ani, deci anul acesta unde am făcut realtoiești, de, de 13 ani, pot să vă spun că au stat 14 zile. Când se realtoiești, la un moment se mai taie 10 cm, se reenoiești tăierea la, la tulpină. Deci, se mai taie 5-10 cm din. Eu vă spun că au fost pomi care i-am tăiat și e, erau o curgire de simbă, distors de pătionică. A fost nevoie să-i mai lăsăm, să-i iem iarăși de 2-3 zile, m-a am deci au trecut 17 zile de la de, la de a dat. Răspunsul este că se bați și la 8, se bați și la 10, se bați la 13, se bați la 25 de ani. La mea e o casă, câți ani? Ateu, da, la 25 și așa. <laughs> Dar e posibil, deci... asta se face? O altă întrebare ar fi la ce mi trebuie să tăiem copacul de bază atunci când vrem să scuturăm ulterior copacii cu telaj special. Deci, cea mai bună înălțimea a menționat că noi trebuie să avem o coroană ridicată de la 1,20 m în sus. De la 1,20 m. Evident, când facem curățăria uscat mai tragem atenția. Da, dacă o să avem o ramură destul de bună. Deja, da e la 1,60 m sau la 1 m da merge paralel cu rândul putem să o lăsăm paralel cu rândul e să nu meargă perpendicular să nu iasă la rând atunci putem să, să ne apropiem nici la posibil, nici la nu putem prea lucra bine mi -a venit, Și mai, mai, mai ales la scuroată de la 1,20 m în sus evident nu la 1,50 m 10 cm deci, de, de, de ridicare a coroanei noi practic pierdem o, un an de dar dacă or să apară sau să avem mai în continuare întrebări, ne întoarcem la reeducare. Dar ini da. ne scriți și noi vă pasă. ă numărul 2, care pe chestia aceea ne-am răspuns, Deci, subiectul numărul 2, care mai multe întrebări au fost, cum deformat coroana la pomii tineri, de un an, de 2, de 2 ani de zile, aici o să, o să facem un master class unde domnul Ion, un, cel ce se să să vă arăte de v-a seama la ce trebuie să trage, Matei. La La 3 4 5 la start. la linia de sosiu mi-a fost lăsat primul. E se tradă de la 60 50 cm după cum. Știu. Dar aici o postăiarie e de 20 practic 30 cm centimetri și din ea scoare 3 la start. Care pe timpul noi trebuie să ne stăm să lăsăm liderul la care este mai sus poziționat. Dar după cum vedem, avem acest rastro care este poziția mai jos, dar el are o creștere destul de mai mare ca la starul care e poziționat sus. Atunci, noi trebuie să... Încă o dată mai menționez, acest lucru îl facem când lasta are 30 cm. Deja, la... acum ai... trebuia de făcut mai înainte, dar e târziu. Dar, așa... la așa, oh, nu e târziu. Acum, noi, putem să lucrăm complet acești Avem o lăstare destul de vigoros, destul de mare și de unica ce trebuie să facem numai decât trebuie să punem vincul și să-l legăm ca să-l protejăm. N-avem la lăstari de, de rezervă aici, de aia noi trebuie numai decât, mai ales că el vedeți, nu crește vertical în sus să iată iată, modul acesta când tăiem la stare când sănături stare în verde, trageți atenția să lasă de la tulpină 1 cm când curățăm uscat, atunci cât mai aproape de tulpină în verde, stai de -a spus... De a Pum, mai, mai deci, în primul <sì stairs> an, un mineral să mai spun, are el sus foarte sucesivamente, foarte bine crește. Dar la an deja, la an Noi deja o o să ăsta o sprească. O sprească, el cam o să ajungă așa, până în doamnă. La primăvară ce o să fie, noi o să-i retezăm la 1,20 metru... m. Dacă el o sprească mai înalt, de 1,20 m, noi putem să-l să retizăm la 1,20 m. Dar dacă are 1,20 m, nu trebuie apropiat. El deja, deja la 2 doilea an, deja la 2 doilea an apar păstarea auxiliare Partea medială a astarului și mai aproape de, de, de Mugrului terminal, apar astarii auxiliari și deja, noi dacă suntem astarul de 1,20, m, 1,3 m, deja el formează, nici nu mai da. trebuie să formează la starei, atunci, și coroană. Și îmi să te-ați se... ca la 1,2 m, la 1.20. m da, se cască, da, da. I, Cei i, de i, mai de jos astrebească? Cei mai de jos sunt de -nlăturat. De -nlăturat. Dar, dar așa este, deci la 2-lea ani, deja astarii auxiliari care apar, zona mediană al lăstarului aici și mai aproape de, de deci asta este. Dacă avem un lăstar, putem să avem o creștere. Se întâmplă deci când în primul an nu a avut creștere, al doilea an, noi am ales liderul și poate să aibă o creștere de 2 m. Atunci, într-adevăr, trebuie de de la 1,50 m, să-i forțăm creșterea la lăstarea unilară care să-i pornim de la 1,50 m. O să ne întoarcem la realcurie, avem un care de, am, am încercat de 2-3 cm sunt care s-au prins, dar sunt care... Aici, aceeași... Tei, clar că volo azi eu, e voi, voi dumneavoastră creștere, se mai spune, nu mai am doi am doi aproape sunt tot una la astea Deci pe unul îl șupim Deci, care era problema că treșteau ăstei două dacă le lăsam. Furca asta asta Da. Problema da. e că piața să încrește. În loc să duc peștele, deci nu mai intru în lăstar, crez două lăstar și să Da, noi evident la următorul an, deci când o să fie curățarea în uscat. Uh -huh. Noi o să le batem. Oricum trebuie înlăturat. Deci la anul noi o să ne când o să fie curățarea în uscat noi o să grăim să acest asta, noi trebuie să alegem liderul care Pornim pomul să crească în sus, dar... Este practic așa, când sunt 2, 3, 4 lăstari se poate chiar de -a lăsat de cipit vârfurile și pe care mai e mai puternic, mai mare, da. de lăsat ca el să ducă în sus. Dar deci, dar... Dar... Bun, aici e... Asta e a suntem uh, în de iulie, dar uh, curățirea se face cum? Curățirea se face, uh, curățirea se face iulie, atunci de mai de mici. De sunt mai mici, 20-30 cm. Atunci trebuie să, să deja atunci noi trebuie să alegem liderul uh -hmm. și atunci să ciupesc lăstarii și dacă atunci facem acest lucru leaderul leaderul să să liderul deja să fie deja putea să avem o creștere de 1,20, m, ce, ce putem spune. Dar acum eu tot și o să o lutorie, <cute> dacă este puternic e puternic, așa. el nu i ajunge. Da, mai avem o întrebare referitor la uh, procentajul de prindere de la realtoire anul acesta. Anul acesta procentajul de prindere la noi este clar 98%. O să, o să facem de, până la moment, până la moment. după inventarierea care a, -a, a fost făcut zile în urmă, avem 98%. Deci sunt uh, abia să uh, ne întoarcem înapoi. Au fost realtoite odată. Dar sunt și care s-au prins. Dar au cognit. Nu pot să S-a au oprit. S-a m-au oprit. Da, da, m-au oprit. s mai încet, evident. În pomii să fie maturi deja, să fie de 5 cm de atunci o să obținem, evident, o prindere cu mult mai nouă, decât și... Deci, practic, după 6 ani, atunci, da? După 5 deja, după a da? Sunt copaci la cincelea, care deja au... Ca spate de altuit. Numai nu jos aibă jos. Turpină, undeva la 1,20 m, să atingă 5 cm, de minim 5 cm, și să aibă o culoare surii deja să bată, nu verde. Nu știu că e problema, Cu ăsta e da? Da, cu ăsta deja e 99. Atunci facem o pauză mică până ajungem noi la... Gener. Da, ultima întrebare, doar da. și pe urmă, putem să facem pauza. Deci este cineva care are o levadă de, de 10 ani, 8-8 și vrea să planteze acum 8-4 după care să realtoiască și întreabă cum e cel mai bine să facă. Doar că, doar că să fii atent când taie pomii ca să nu... Deci muncitorii care o să lucrez în levadă să nu distrugă pomii cei tineri care le-au să planteze acum 8-4 la toamnă. Cred că întrebarea e, e, și, e da Și intrarea pe rod, Dacă este vreo diferență dintre cei care vor fi realtoiți și cei plantați acum? Da, evident că cei realtoiți care o să fie, o să-i vedeți ei într-un an începe a crește. Da, și, ei o să fie puțin mai mari decât cei micuti, dar la Chandler este loc, au, are unde să dezvolta pomul ăsta care crește. Deci, practic, noastră, după 3 ani de zile, după realtoidii, pomul ăsta, Chandler o să dea ca un pom de, de 6-7 de ani de zile. Deci, în 3 ani el dă ca unul de 6-7, fiindcă el o să dezvolte foarte rapid. O să vedeți, el, în primul an el crește așa, puțin a fost real mai înainte, apoi crește și mai mare, dar între doi ani el se dezvoltă foarte tare. Corona lui crește practic ajunge la la o, la doi a doilea an după realtoirea ajunge ca la un pom de 5 ani. chiar da, și da de 5 ani și practic la doi ani el iar crește mai mare. Și în 3 ani el e ca un pom deja. Și se obține roada destul destul de bun. Eu posesul făcea unde pentru care au fost plantat. La 3 ani de rog, an, la 3 ani Da. da, e posibil, da, e posibil. Da, tot, totuși depinde de, de aia. care au fost cu an mai înainte, ploile care au fost și anul care este, deci, uh, diferă. Dar oricum, cât de secetos n-am fi, chandler tot timpul plin de fructe. Uh, facem o pauză de câteva minute, când să ajungem la, no, mai la levada noastră de, de Chandler de, de 5-4 ani. Și Trebuie dat-ți noi parcursurile.